να χτίσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση έχει πολύ λίγο να κάνει με την παρακίνηση. Ναι, το ακούσατε σωστά. Το να μείνετε παρακινημένοι δεν είναι ένα απαραίτητο παράγοντας για την επιτυχία σε αυτή τη δουλειά. Η αλήθεια είναι η εξή, ότι κάποιε φορέ θα νιώθετε ότι έχετε κίνδυνο, ότι είστε παρακινημένοι, και κάποιε άλλε φορέ θα νιώθετε ότι δεν έχετε κίνδυνο. Κάποιε φορέ θα νιώθετε ενθουσιασμένοι και κάποιε άλλε φορέ θα βαριέστε. Θα είστε θλιμμένοι κάποιε φορέ. Και κάποιε φορέ θα είστε χαρούμενοι. Θα έχετε έμπνευση, κάποιε φορέ, και κάποιε φορέ θα είστε μουδιασμένοι. Και θα νιώθετε ήρεμοι, κάποιε φορέ, και κάποιε άλλε φορέ θα νιώθετε ότι ε, μπορεί να βιώνετε ένα χάο. Οπότε το να είστε συνεχώ παρακινημένοι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να το περιμένετε από τον εαυτό σα, δεν θα είναι ανθρώπινο. Κάθε πρωί λοιπόν, μια συνήθεια που έχω, παράδειγμα, είναι ο διαλογισμό. Κάποιε φορέ έχουμε όρεξη να κάνουμε διαλογισμό και κάνουμε διαλογισμό. Ενώ κάποιε άλλε φορέ δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε διαλογισμό και κάνουμε διαλογισμό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουμε το μυαλό μας να είναι ανοιχτό. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το χτίσμα της επιχείρησής σας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το αν νιώθετε παρακίνηση ή όχι, αν έχετε όρεξη ή όχι. Η παρακίνηση δεν είναι απαραίτητο συνέστημα για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η απόφαση να δουλέψετε είναι και να δουλέψετε ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε. Αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για ανάπτυξη. Η απόφαση να δουλέψετε ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε, αυτό είναι το απαραίτητο στοιχείο για ανάπτυξη στη δουλειά σας.